Čaute. Vítam vás pri tomto videjku, kde vám porozprávam o svojich pocitoch, emóciách a rôznych poznatkoch zo severských krajín, teda z krajín, ktoré sa nachádzajú v oblasti Škandinávie. Bol to desaťdňový výlet krížom cez našu kamošku Škandy, spolu s mojimi spoluškolákmi. Navštívili sme krajiny ako Dánsko, Norsko, Švédsko a Dánsko. O, teda Dánsko som už povedala, myslím Nemecko. Ísť do Škandinávie bol môj dlhoročný sen. A keď sa naskytla možnosť, že betka pôjde do Škandinávie, tak som neváhala a hneď som šla. Každý, kto tam bol, vám určite povie, že áno, chod tam, Škandinávia je super. A ak si kladete otázku, že prečo by som tam mal ísť, veď aj ostatné krajiny sú super, tak v tomto cestovateľskom videjku si ukážeme, čo sa naozaj oplatí vidieť a čo naopak môžete hodiť počas vášho výletu za hlavu. Pokiaľ pôjdete autobusom, odporúčam vybrať si pohodlné miesto. Ale počas cesty som bohužiaľ neprišla na to, ktoré to je. Preto odporúčam poriadne našetriť a kúpiť si letenku. Ale to by ste sa potom bohužiaľ ani neplavili loďou a prišli by ste o nádherný východ slnka. Lebo západy sú mainstream. Aj Saška si to užíva. A toto je už Dánsko! Ako vidíte, je to len jedna taká veľká placka takže sa živia hlavne polnohospodárstvom. Túto placočku tiež využívajú na veterné mliny. Prvá zastávka bola Fredericksburg, ktorý odporúčam pozrieť najmä kvôli tým prenádherným záhradám. Zavidním všetkým ľuďom, ktorí tam vtedy boli behať. Keby mám ja také prostredie, tak by som isto začala. Každému mu úsmev na tvári. Bolo to blizučko mesta Hilleroth, ktoré na mňa zapôsobilo takou malomeštianskou atmoškou, takže som sa cítila ako doma. A samozrejme, nemohla som odalať jednej malomeskej pekárničke, tak som si kúpila nejaký ten CHOKOLÁDE VINNERBOT. Ďalšou zastávkou bola Rozkyltská katedrála. Bola akási iná. Obrovská a nádherná. Jednoduchá. Žiadne prezdobeniny, že ani neviete kde skôr pozrieť. Naozaj nádhera. Tak ako aj mestečko Roskilt. A tu som zase neodolala tomu čaru a kúpila som si zmrzlinku. Vicikle, vicikle a bicikule. Naozaj. Všade sú len samé bicykle. Majú tam dvakrát toľko bicyklov ako aut. V Dánsku je aj more. Kto by to bol povedal, keď susedí pozlo súše iba s Nemeckom. Takže celkom dosť mora. Počas leta tam majú ale len okolo 25 stupňov, ale bolo treba vyskúšať, aké teplúčke je. Kokos. Veľmi spieže. Ja Faktové okienko. Dánsko má 99 gramotnosť. Každý druhý deň tu sneží, čo sme ale my ako si nezažili. V neexistuje slovo prosím. Miesto toho majú majekbe. Čo v príklade znamená, mohol by som si popýtať. Je to najstaršia krajina sveta, preto je jej vlajka vzorom pre ostatné škandinávské krajiny. Na druhý deň sme navštívili hlavné mesto, Kodan. Videli sme malú morskú výlu, ktorá v sexy položke sedí vďaka aj stvoriteľovi Hansovi Kristiánovi Andersenovi, ktorý so sobou stále nosil lano, aby mohol zachrániť ľudí, keby náhodou vypukol požiar. Obzreli sme si Amaliansborg, sídlo kráľovskej rodiny, potom Frederikov chrám, taktiež Mihan, najrušnejšie miesto v Kodaniu. Asi je to aj pravda, pretože sme tam stretli Slovákov. Výsa, ...že v Dánsku žijú najšťastnejší ľudia. A veru, ani sa nečudu, keď tam majú christiániu. Je to slobodný mikronárod s 850 obyvateľmi v strede Kodaní. Kodanie. Zaberá pol kilometra štvorcového. Má dokonca aj svoju vlastnú hymnu. Nemám moc záberov, lebo tam nie je povolené natáčať, tak len také nenápadku záberiky. A na druhej strane bola tam taká zvláštna atmosféra, pri ktorej bolo naozaj zvláštne natáčať. Na každom kúsku bolo nasadené konope, aj keď obchodovanie s touto zelenou rastlinkou je od roku 2004 zakázané. Samozrejme, ďalšie bicykle. Treba dávať na nich pozor, lebo jazdia jak takí ďábli. Ahoj Kodaň, vitaj Oslo! Ako sme vchádzali do hlavného mesta Norska, tak vás hneď zaujali tieto budovy. Bolo to také ich tradičné spojenie fádnej farby, trošku skla a výsledok famózny. Vyrasli tam za cca rok. Bolo to krásny vstup do osla, ale potom to ako si šlo len dole a dole. Možno to bolo len tým upršaným počasím, teda dúfam, že to bolo len takýto povrchný dôvod. Každý človek bol akoby zahľbený sám do seba. Ak ste videli divergenciu, tak oslo mi pripomína frakciu informovanosť. Možno to bude tými stavbami, možno ľuďmi a možno úplne odlišnými bicyklami. Najväčším wow v osle je Vigelands Park, kde sú sochy ľudí vo veľmi zaujímavých polohách. My máme z pekla šťastie, lebo len tak si ideme obzrieť sídlo kráľovskej rodiny a BUM! Oni si len tak dojdu s nákupikou domov. V Norsko je známe vikingmi. Takže by bol hriech nepozrieť si ich slávne vikingské lode. Ale no, hm. No, mm. A ak ich na svojom vyletiku vynecháte, myslím, že o nič nepridete. Ďalší deň nás čaká dejisko z zimných olympijských hier v roku 1994. Faktové okienko. Norsko je najekologickejšia krajina na svete. 98% elektrickej energie produkuje z vody. Má najnižšiu kriminalitu. Štátne vysoké školy sú zdarma pre všetkých študentov. Je to najvzdelanejší národ. No aj napriek tomu je to najdrahšie miesto na bývanie. Je to šiesta najväčšia krajina sveta. No napriek tomu má len 5,2 milióna obyvateľov pre porovnanie s Musím povedať, že tak ako na mňa nezapôsobilo oslo, tak tak na mňa zapôsobila ich príroda. Možno dokonca dvakrát tak. Navštívili sme nejaké vodopádiky z leta fosln. Potom cesta trolov, ktorú sme úspešne prežili a žiaden trol nás neokradol. Hore bol naozaj nádherný výhľad. Potom sme šli ešte na jednu prekrásnu výhliadku. Tá príroda. Hm, také o mnoho väčšie Tatry. Naozaj, bolo to prekrásne. <skrý> Určite poznáte surstroming. Čo je norská delikateska. A naozaj, vyskúšala som to a nebolo to až také hrozné, ako všetci o tom hovoria. Len to bolo dosť slané. Ďalší deň sme len sušili naše zadočky na sedačkách autobusu, ale za to naše oči tie sa mohli ísť vymočiť na tej úžasnej prírode. To dávam ale prekrásne prirovnania, že? Ale predsa len sme vyšli z toho autobusu a dali sme si menšiu túru k ľadovcu. Bol to naozaj ľadovec. Ďalšie mesto bol Štokholm. Zás loď vikingská. Táto bola naozaj obrovská a dosť tam bolo o nej popísané, tak asi bola aj podstatná, keby čo si volala sa Vasa. Navštívili sme skanze, kde sme si poobzerali zvieratka a nakrmili zvláštne kačky. Videli sme dokonca sobíkov ako taký veľký živý plišák. Zmrzlinka nemohla chýbať. Druhý deň v Stockholme bol úžasný. Prichádzali sme sa uličkami a či ďalej, tým viac sa strácali. Ponakupovali sme dárečky pre nás a niečo aj domov a potom sme sa museli z toľkého rozhodovania nájsť. A zase mi šťastlivci sme stretli kráľovskú rodinu. V tejto budove sa koná banket na odozdávanie Nobelových cien. Ale nezabudneme na naše oblúbené faktové okienko. Švédsko má najviac McDonaldov na obyvateľa, ale aj napriek tomu tu má najvyšší priemerný vek dožitia. Najviac kradnutá dopravná značka je tá, ktorá upozorňuje na výskyt sobov. sobou. O švédoch sa hovorí, že sú nevychovaní. Ale mne vždy poradili. Možno to bolo len preto, že viac ako 90% obyvateľstva ovláda angličtinu, švedčina je oficiálny jazyk až od roku 2009. Zase cesta loďou a zase ten úžasný východ slnka. Neviem prečo, ale východy slnka sa mi páčia o mnoho viac ako západy. Posledné mesto nášho výletu bol Berlín. Mali sme na celé toto mesto tak málo času, našťastie nie až tak ďaleko, aj to sa tam ešte raz vyberie. A možno aj preto, že nám mňa neurobilo po tých prekrásnych mestách až taký dobrý dojem. Niečo ako naša bratiška. Tiež taký mierne komunistický a všetko sa tam prerábalo, akurát že je tam nákupné nebíčko Primark. Sme na konci tohto cestovateľského videjka takže ak sa vám páčilo určite mi to dajte vedieť komentárom lajkom alebo sdielaním Nech každý vidí tieto moje cestovateľské výmysly Možno sa vám stane, že sa neukážete v Škandinávii, tak dúfam, že toto videjko vám pomohlo k tomu, aby ste sa cítili ako keby ste tam boli so mnou Teším sa na ďalšie videjko a majte sa Vyberáš stupu Tak by Pojdejte na tú nádhernú oblohu. Mm, Konzerva a chleba. Pravé jedlo pre chlapa. <súdňujú>